Estàs pensant en crear un nou negoci i no saps quines assegurances necessites? Els darts et podem ajudar en el que et cal i en el que no cal.